Det var en gang en refleksengel. Hun syntes det var skummelt når det var mørkt ute. Derfor bestemte hun seg for å lyse opp, så det ikke skulle være så skummelt. Men hun visste ikke helt hvordan hun skulle få det til. Hun oppdaget at det var veldig mange som tenkte som henne, men det visste ikke helt hvordan de skulle lyse opp de heller. Så kom hun plutselig på at når man bruker refleks, er det akkurat som å tenne lys. Og refleksengelen hadde masse reflekser. Et helt fjell. Da kan jeg hjelpe til, tenkte hun. Først delte hun ut reflekser til barna. De ble så glad at de dikta et verst igjen. Det er viktig å bli sett. Husk refleksen De ville gå ut og vise frem de nye, fine refleksvestene sine, og refleksengelen ville være med dem. Det ble et langt reflekstog. Refleksengelen ble kjempeglad for at så mange ville hjelpe til, spesielt siden alle refleksene forsvant hele tiden. Hvorfor lå de alltid jevnt i skuffer og skap? Hun lurte veldig på hvordan de havnet der. Det var en som hade hørt att refleksengelen ville lyse opp i mørket, nemlig mørketrollet. Han syntes selv att han var så stygg at han gjemte alle refleksene slik att det ble mörkt Refleksengelen hade jobbet så mye, hun begynte å bli sliten, så hun dro hjemover. Det var ikke lett å gjøre alt dette alene. I mørketrollet. På hjemmeveien traf på mørketrollet. Hesten trokket tråkket på han, Han syntes så dårlig. Mørketrollet ble helt blendet av stråleglansen. Han løp og gjemte seg. Endelig var reflekssengen kommet hjem og la seg i senga for å sove. I dag har jeg lyst opp for mange. Men det er fortsatt mange lys som må tennes. Og hvem var det trollet? Etter å ha sovet lenge og rare drømmer, bestemte refleksengelen sig för att finne dette rare mørketrollet. En lette høyt og lavt, og til slutt fant hun ham i bestemors mørkekott. Mørketrollet syntes det var rart at noen ville se ham. Hvorfor var ikke refleksengelen redd, han som var så styg og fæl? Hun sa da att fordi han var så mørk, så skvatt alle når de fikk se ham. Og til slutt klarte refleksengelen å overtale mørketroldet til å ta på seg en refleksfest, og sammen gikk de avsted. Mørketroldet ble kjempeoverrasket, og ingen ble redd fram i det hele tatt. Han ble så glad at han ville hjelpe refleksengelen å finne fram alle refleksene han hadde gjemt. Og tenk! De fløy ut av skuffer og skap. Refleksengelen og mørketrollet ble beste venner. De tok en refleksdans. Og husk! Det er viktig å bli sett. Husk refleksen rett og slett.